من ولر اِس کی نُنُسْلِينَ انْظَرَا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ يُنذِرَ قَوْمًا مِمَّا بم قم خ في دون القول على الذرين وكون لا ينون سوره ياسين اکثر لوگ اکٹھے ہو کر تلاوت کرنا بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں سورج یاسین کی جانسانی سے نکل جائے جبکہ یہ شرح طریقہ درست نہیں ہے لبی حد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آخری وقت کلی ماتوخری آخری کلام تو عید ہوئی جنت کا داخلہ تاخر ما دے گا تو یہ اس کے قریب بیٹھ کر جو دو چار لوگ بیٹھے ہیں یہ پڑھیں ہو سکتا ہے دیکھا دیکھی وہ بھی پڑھے لیکن سورہ یاسین اس وقت پڑھنا اس کا اہتمام کرنا یہ ثابت نہیں ہے اور اسی طرح یہ صورت یاسین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ یہ ایک قرآن کا تبدیل ہے اس میں کوئی شک نہیں کلاس ادا کی عظیم صورت ہے اور قرآن کریم کی ایک سے بڑھ کر ایک صورتیں فساخت و بلاغت کے اعتبار سے معانی اور مطالب اور مفاہیم کے اعتبار سے اور اسی طرح خیر کے اعتبار سے اللہ رب عزت ہے لیکن یہ روایت درست نہیں ہے اور اسی طرح یاسین پہلا لفظ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفاتی نام ہے ایسا بھی کسی جگہ سے ثابت نہیں ہے نہ یہ اللہ رب العزت کے ناموں میں ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ہے یہ روپ مقاب جیسے کہ دوسری صورتوں کے آغاز میں بھی ہے تو اللہ رب العزت نے آغاز پہ ہی تذکرہ کیا ہے اس قرآن حکمت بر قرآن کا اور قسم اٹھا کر کہا ہے کہ اس قرآن کی قسم ہے آپ کے رسول ہونے کی قسم ہے اللہ رب العزت کے بعد سچ ہے اور اللہ رب العزت سے پڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی لیکن کہ اللہ رب العزت نے اپنا تذکرہ کیا ہے قرآن کا قسم اٹھا کر اور پیارے نبی گیری سادت کا کسی اور نبی گیری سادت کی بھی قسم نہیں اٹھائی اور اس قرآن کو منظم من اللہ قرار دیا ہے اور فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ رب الفت اور پکڑ سے, کو اور ان سے اکثر وہ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے اس کا اللہ رب العزت نے پرانے مطلب مقامات پر تذکرہ کیا ہے. حکمت ہی ہے اور یہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہے بلکہ کو آپ صرف خودی سیدھی راہ پر نہیں لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف دا رہے ہیں اور آپ کی نے کہ لوگ العزیز خوب رحم کرنے والے کا پتارا ہوا ہے جو خوب رحم کرنے والے جو خوب غلبہ مانے والے اللہ رو چاہتا ہے کہ یہ پیار سے یہ رحم کرنے والا ہے اور اللہ رب ال چاہتے ہیں کہ یہ رحم سے وہ, وہ اس سے قافر رہے انہیں یہ پشتیں انہیں نسلیں ان کو آپ ڈرائیں لاق حق کا تحقیق لاقد البتہ تحقیق حق کا ثابت ہو گیا القول بات ثابت ہو گئی اللہ رب العظم خود بنوا ہیں اپنی بات کے بارے میں علاق اوپر ان کی اکثریت کے اللہ رب الز بنوا ہیں ان کی اکثریت تو کی اکثریت پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے نہیں ایمان لائیں گے شہبا ابو جہل، ابو لہب کئی کفر کے بڑے بڑے سردار اور آئندہ بھی اللہ رب الزت نے کئی لوگوں کا پہلے سے فرما دیا کہ وہ بہت سارے ایمان نہیں لائیں گے لیکن آپ کا مشن جو ہے آپ کو قائم و رکھنا ہے اس پر جاری کہنا مباہ رہی ہے